السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي مرحبا بكم من جديد اليوم عندنا طريقة كيف أكسب عشرين ألف كوينز أو أكثر من ذلك نوريكم طريقة خوتي بدون مطاولة عليكم أول حاجة لازمكم لواحد نقطة مهمة اللي ما اللي يبغى يعرف يعني الطريقة كيفاش يفتح حساب مهمل عن طريق الانستغرام هناك كان واحد الفيديو من قبل انا لحته أه نصحكم انكم تفرجوا له باش تكملوا هاد باش تعرفوا كيفاش تحلوا الحساب مهمل بطريقة سريعة جدا ومن بعد تف... تدخلوا على يلا هنا كنصحكم بهذا التطبيق هذا الناسخ جيد جدا وخفيف أه، اسمه دوبل ابيب هو موجود على بلاي ستور دوبل ابيب كيما كتشاهدو هدا هو التطبيق. التطبيق يمكن له انه ينسخ مئة حساب يلا او اي او اي تطبيق اخر هذه هي واجهة البرنامج غادي يعطيك زائد هنا ادب أه، على زائد وغادي يعطينا التطبيقات اللي نربغوا نسخوها هادين ننزلو نقلبو عليها يلا نكتبوا على إعداد وغادي اضافه يعني وغادي نديفو يلا احنا قبل ما نضيفوها هاي ماذا بكم تكتبوا اي يعني رقم باش نكتبوها بالارقام باش تسهل علينا الحفظ تاع يلا يعني يلا واحد يلا جوجي يلا ثلاثة يلا ربع يلا خمسة يعني نقدروا العدد كبير جدا خو آه يلا في هذا التطبيق ال الواحد يعني بدون أن بدون تطبيقات أخرى أو أو شيء وهنا بعد ما نسخو يعني الكمية كمية العدد يلا اللي نبغو نسخوها غادي ندخلو لها ندخلو الهان نسجلو الحساب المهمل اللي اللي كنتو يعني اللي تخدموه من بعد يعني تدخلو غير آه من بعد ما تكملو الحسابات اللي عندكم ما كما تشاهدو غادي تبقى وتدخلو غير آه تاخدو الحضور اليوم يعني يلا معروفة بالحضور اليومي آه قاع الناس تعرف ببتسجيل حرر اليومي يومي تعطيك أعطيك إذا إذا أضفت مئة حساب على هذا التطبيق مئة حساب فتحته على يلا على هذا الحساب كل يوم يعني تدخل على عليه ويعطيك خمس قطع في, في اليوم الأول خمس قطع يعني خمس قطع لما نضربوها في مئة تعطينا خمس مئة اليوم الثاني تعطينا 10 قطع يعني تعطينا أن في 100 تعطينا 1000 وهناك كذلك اليوم الثالث 1500 اليوم الرابع 2000 يعني 20 قطعة في 100 تعطينا 2000 قطعه اليوم الثالث الرابع الخامس السادس وكذلك السابع اليوم السابع ضروري أنك تسجل فيها اليوم السابع لأنه يعطيك أزيد من تسعين قطعة ذهبية، أزيد من تسعين قطعة ولما أقول تسعين قطعة يعني نضربها في مئة حساب تعطينا تسعة, آه تسعة ألاف تسعة آلاف آه بدي معكم الحساب أخوتي باش تعرفوا آه في اليوم الأول 500 500 قلنا. لأنه يعني تعطيك خمسة مئة تعطيك 500 تعطينا تعطينا عشرة يعني ألف يعني صار عندنا ألف أه يوم أه تعطينا 15 يعني أه ألف زائد ألف تعطينا ثلاثة قطعة. اليوم الرابع يعني 20 قطعة يعني ألفين. 2000 و 3000 قطعه يعني 5000 واليوم الخامس تعطينا 30 يعني 3000 قطعه نزيدها على 5000 تعطينا 8000 قطعه واليوم الرابع بطبيعة الحال يعطينا 40 قطعه نضربها في مياه تعطينا 4000 قطعه زيدوها على 8000 تعطينا 1000 كو... 12000 وبطبيعه الحال اليوم السابع والاخير يعطينا آ... يعطينا اكثر ازيد من 90 قطعه يعني 90 قطعه نضربوها في ح... نسجل الحساب في 100 حساب يعني نسجل دخول في 100 حساب تعطينا 90 قطعه 90 قطعه 90 قطعه نضربوها في 100 يعني تعطينا 9000 قطعه يعني آه في 7 ايام انت جمعت مبروك عليك 21000 قطعه في تسجيل دخول الواحد فقط دائما نرى يعني كيف يعني تبعوا هذه الطريقه سهله سهله جدا وبسيطه واذا عجبك الفيديو خوتي ما تنساوش اشتركوا في القناة نتاعي واذا عجبك الفيديو دير جيم وعلق بشي تعليق يعني اه اه وقلنا رايك انتايا يعني رايك الايجابي او السلبي يعني شنو ناقصنا في الفيديو عجبك ولا ما عجبك اعطينا رايك و وشكرا لكم كاملين ومع السلامه